Поруч із розбитою сільрадою сидять місцеві жителі. Люди обмінюються новинами, діляться проблемами та очікують, поки сюди привезуть пенсію. Пошта, де селяни її отримували раніше, знаходиться у крилі, яке зараз ремонтують. Галина розповідає, що ані можливості, ані сил їздити в місто та знімати нарахування у банкоматі немає. Тому що місяця приходить сюди. Навіть після влучання в сільраду процес видачі грошей не припинявся. Вона тут, тут видавала, просто, тут видавала, там і так розбито, Ні в поміщенні, теж там мокро було, ну видавала молодиця. Це повністю зруйноване крило сільради, а це частково. Його почали ремонтувати 5 вересня. Заложили плівкою, підбили брезентами, утеплили, заложили велику дирку там, що ви бачили, такими білими брезентами от на сьогодні. І Всередині врятували ми три кабінети поштового відділення, в якому будемо працювати взимку. Ремонт триває, оскільки погодні умови сьогодні не сприятливі для зовнішніх робіт, працюють всередині. Одні люди обтісують сокирою брили вапняку в будівельні матеріали. З них викладають перестінки в колись цільному коридорі. Паралельно ведуться електромонтажні роботи. Отвори в стінах, через які пропустять кабелі живлення, сверблить гілля. Роблю електрику по бібліотеці. Зараз сьогодні планую вже закінчити. Це світла загалі не було, все пошкоджено було. Зараз роблю тимчасове освітлення. Будівельні матеріали, такі як шиферини, каміння тощо, беруть із зруйнованої частини сільради. Спочатку повномасштабного вторгнення російської армії і до 8 квітня, поки сюди не влучив 152-мм снаряд, в сільраді був і гуманітарний штаб, і імпровізована аптека, і в цілому заклад функціонував повноцінно. Після влучання штаб організували у гаражі. Послуги інколи надавали на вулиці. Канжна раніше були ми поміщені, було добре, всі удобно. А сейчас от на улиці не може дождати. Когда все рішиться, штуку по щенібесь нова. Ось З понеділка З понеділка. у понеділка про плануємо працювати вже у середині цього будинку. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.